فينا نقسم الوصايا في العهد القديم لثلاث أقسام. في وصايا تقصية مرتبطة بالشرائع والذبائح مرتبطة بالطقوس والقرابين. هيد الوصايا التقصية راحت بالعهد الجديد. وفي وصايا كمان قسم آخر هي وصايا مرحلية خاصة. مرتبطة بتدبير معين بهدف معين بحثة معينة بمرحلة معينة وصايا مرحلية كمان هيدي خلصت مع انتهاء المرحلة فالوصايا التقصية خلصت تحققت بالمسيح بالذبيحة بالصليب وصايا المرحلية خلصت انتهاء المرحلة لكن في ثلاثة هي الوصايا الأدبية الأخلاقية وهذه ما بتتغير لانه هذه مرتبطه بطبيعه الله شو بيحب وشو ما بيحب مرتبطه بكل وصاياه في مبدا معروف بالعهد الجديد حطه الرب يسوع المسيح لما قال انه هو إجا مش لينقض الناموس بل ليكمل فاذا لما رب يسوع جاي يكمل يعني حقق الامور الطقسية كلها وهو انهى المواضيع اللي بتخص المراحل القديمه لكن ابقى على الوصايا الادبيه الاخلاقيه يلي هو نفسه وضعه لكن المهم نعرف بهذا الموضوع لما نسال بموضوع الالتزام انه وحده يسوع المسيح هو اللي بيقدر ويلي فعلا قدر عملها وحفظ كل الوصايا الوحيد. فنحن بنخلص دائما بطاعة المسيح مش بطاعة الناموس ونحن مش ملزمين هلا بطاعة كل الناموس حتى نخلص نحن ملزمين بالايمان بيسوع المسيح حتى نخلص وهو طاع الناموس بالكامل لكن هيدا بيدعينا انه نحب ناموس الله لانه مقدس نحب الوصايا الادبيه والاخلاقيه ونرتقي فيها اكثر يسوع المسيح بمرة كمان لخص كل الناموس بوصية تحب الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك، إذا الموضوع مش موضوع التزام. الموضوع موضوع محبة، واللي بيحب الرب بيحب ناموسه وبيلتزم فيه، لكن الخلاص مش بالناموس، الخلاص بالمسيح يلي وحده قدر التزم وطاع بالكامل الناموس. أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك.